السلام عليكم اخوان كجيري لاباس عليكم بخيرين نتمنى الله تعالى تكونوا كلكم بخير اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا الاخوان هذا الصحة الاخوان يالله كملتوا الاخوان وبنتشاركوا معكم تشوفوه شوفوا, شوفوا الخدمه ديالو تعطينا الراي ديالكم فيه انتم الله تعالى يجكم اعمال الاخوان خليكم على الفيديو وإلا كنت أول مرة كتشوف هذا الفيديو هذا ما عليك إلا تهبط لتحت تلقى واحد البوطونة عليها وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ان شاء الله تعالى شجعنا بشي تعليق يكون ناضي وما تنساش لايك حتى هي يلاه بقا معنا الاخوان هذا بصطاح كيفما كتليكم ها هو الاخوان على آه يعني واحد واحد من يعني واحد على, جا جا آخر اللي هاي كابدور على باش في الوسط غادي تشوفو كفاش درت ليها داك الدر غادي تشوفو كفاش درت ليه غنوريها الاخوان ان شاء الله يعني كنضربو شي دورة على هاد السطاح هادا تشوفو كفاش دير منين نوصلو لهاديك البلاصة غادي نوريها ليكم الاخوان باش أي واحد يعني إذا شي سطاح يقول ليه نفس هاد الطريقة هادي راه مخرجها الاخوان طريقة مزيانة يعني بلا مايبغي يقطع فالجليجة تعطيه جليجة وطاف ولا شي حاجة يعني الجليجة كيقسمها على جوج إخوان الإخوان بالنص ديال الجليجة سواء خدمة ركاز سواء خدمة شوكة أولا فوسيكي يعني هد الخدمة هذه بهاد الطريقة راه مزيانة للإخوان هانتوما الإخوان, آه الإخوان شوفو معانا أي واحد عنده شي تساؤل ولا عندي شي حاجة مره مرحبا كتب عنا في الكومنتير الإخوان ها البلاصة لي قلتلكم الإخوان هاي شتيها شتيها كيفاش درت ليها الإخوان اللي جا على جوج يعني هدا هو المنتصف ديال السطاح جوج كنقسمها وكنرد ليها الدوبل ديالها دول الإخوان شتوها وجات لاصقة الإخوان جات لأ داكشي زوين مكتبانش بالله راه ظهرت مقسومة يعني نص على لنا الله يكون الله تعالى سلام عليكم